Роман Конон, лейтенант батальйону «Свобода», долучився до «Свобода ранок». Романе, я вас вітаю в нашому ефірі, дякую, що підключилися. Прокоментуйте, будь ласка, декілька питань. Є інформація від британської розвідки, що для посилення штурмів Бахмуту Росія зменшила кількість своїх військ на Донецькому напрямку. Чи помітно це? Доброго ранку, студія, доброго ранку, глядачі, смаг в Україні. Ситуація там наступна. Ситуація дуже складна. Та все ж таки не можна ворога недооцінювати. У ворога зараз велика є проблема з доукомплектування особового складу. Те, що йде там прихована мобілізація на Кацапі, це, це власне, ні для кого не секрет. У Кацапа зараз немає змоги в тому обсязі, якому їм... А... Потрібна ця жива сила і це живе м'ясо докидати на лінію зітхнення. Тому можливо вони якраз і пробують якісь пересування між напрямками, тому що втрати ворога зараз перевищують їхні доповнення. У нього немає. Змоги там проводити якусь ротацію, ці в повному обсязі доповнювати особовий склад. І тих, кого там згрібають за рахунок тої прихованої мобілізації, їх просто докидають як гарматне м'ясо на той чи інший напрямок. Зокрема, ми перебуваючи з батальйоном «Свобода» на Бахмутському напрямку стикалися із чмобіками, якими міні із які ми розміновували міні-загородження, з тими недобитками-вагнерами, які яких не вакуйовували, обв'язували трьома пов'язками і кидали там в першому ешелоні, щоб вивітити наші позиції. Так, на жаль, у них там в Кацапів є і такі підрозділи, які більш-менш укомпунктовані, то все ж їх притримують на більш серйознішій операції і не використовують постійно. Їх більше тримають в тиму. Стикалося з заград отрядами із чеченців, які розстрілювали своїх же ж цих кацапів. Тому те, що там відбувається то повна вакканалі, і те, що вони перекидають це м'ясо туди так чи інакше, знаєте, від перестановки до данків сума не міняється. Все рівно всі вони поляжуть і подохнуть як, як шакалу. А скажіть, чи е, може це бути можливістю для ЗСУ краще закріпитися та поновити ресурс на донецькому напрямку? Нам потрібно більше, більше матеріального зброєння на увазі має, там, артилерійських установок, тяжкої броньованої техніки, хмопці, які вміють нас цим користуватися. Вони в нас є. Професіонали своєї справи є. Ми, як мінометники батальйону Ми там бійці навчилися з другої міни втрапляти в ціль. Для, для розуміння, щоб міномет пристріляти, потрібно 5-7 мін. Наші бійці з другої міни влучали в ціль. І якщо це перемножити на... Новітні устаткування, відповідно, зараз відбувається, ми з батальйоном свободи зараз на змагодженні, зараз хлопці з 4 ї бригади і з 4-го батальйону Свободи тримають позиції, можуть збахнути. То якщо ми перемножимо цей професіоналізм на новітні озброєння, то я переконаний, що в Кацапів там шансів не буде і ніякі оці їхні маніпуляції з переставлянням туди чи інших бойових шакалів не дадуть ніякого результату. Роман, ви згадали про вагнерівців, які воюють на тому напрямку. А е, хто воює зараз проти ЗСУ з російського боку на Донецькому напрямку? Тому що є інформація, що це переважно мобілізовані з так званих ЛНР та ДНР е, з підкріпленням російських військ. Чи можете ви таку інформацію підтвердити? Ми спілкуємося з хлопцями, які зараз на позиціях, і спілкуємося з тими, що в по, сусідні позиції з нашими бійцями е, що вони нам говорять, те що ситуація крайно не змінилася з того моменту, що коли ми з батальйону Свобода перебували на позиціях. Але ж вагнерів там їх на той момент було вже знищено більше ніж на 80%. Зараз їх там майже добили до кінця, їх згрибили в одну кучу, кинули в останній бій. Деяких з них пов'язували там трьома білими пов'язками, що свідчить, що вони не підлягають евакуації, то якісь тяжко хворі, там спід, сіфеліс там якісь гепетит, ну щось типу такого. Але більша основна маса зараз це якраз ці ті яких група і мобілізації в Кацапі там грибуть з глубинки, п'ять днів вчать їх марширувати і кидають в цю жорстоку м'ясорубку, де він власне не витримує там, там я думаю, більше п'яти днів ніякий чмобік там не живе. Ними розміновують мінні поля, мінні загородження, ними вивідують як розвідка боєм. Наші вогневі позиції, ну, власне, це просто білет в один кінець і білет до Кобзона, просто в деяких можливості з певною відсрочкою. Вогнера, власне, майже розбиті, і там ті, що залишки, там, ті Вони власне, теж то живе м'ясо. Так, на жаль, є ще там певні підрозділи, які добре устатковані, добре озброєні. І серед цих там, недобитків вагнерів теж є такі невеличкі групи. Та все ж таки, то не є їхня основна рушійна сила. А, основна рушійна сила – це ці мобілізовані, які не знають, хто він, що він, куди потрапив і, і як йому там вижити. А, те, що там є ще присутність ДШВ, так вона є, Кацапська – це присутність ДШВ, то все ж то теж ж вони там є групою мобілізації, то, скажімо так, не, той, не та спіцура, яка, яка, яка була там колись, тому що та перекошена, а це вже на швидку руку доукомплектовані. Власне, їх, вони стоять, більше йдуть третім ешелоном, так би мовити, вже добиваючи своїх же цих і, чмобіків, і власне, ну, їх не кидають вже так як гарматне м'ясо, так як цих чмовиків, та все ж таки якогось поняття великої стратегії в них теж немає.